ویلکم ایوری ون السلام علیکم اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اسٹریٹ فوڈ میں چکن تکے کوئلے کے اوپر مسالہ لگا کر بنائے جا رہے ہیں اور دیکھنے میں پیارے لگ رہے ہیں ان کو پکانے کے لیے ساتھ ساتھ آئل لگانا پڑتا ہے پہلے مسالہ لگا کر ان کو رکھ دیا جاتا ہے سیخوں پہ چڑھا کر اس کے بعد پھر کوئلوں پہ پکانے کے لیے آہستہ آہستہ آنچ پہ پکتے ہیں ساتھ آئل لگاتے جاتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کس کس کو چکن تکے پسند ہیں تو تھینکس فار واچنگ